Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam syiria, salam sehat selalu. Saya Dr. Linda, pakar kecantikan dan pakar penuaan ataupun pakar uh, hormon anda. Sebenarnya program kurbanit ataupun Gembara, Kem Kemboja aa, pada tahun ini yang telah dipilih aa, iaitu wilayah Kampot oleh, dengan kerjasama BNI Perdana dan juga aa, dengan kerjasama utama Hana Travel ini membawa kesan yang amat mendalam untuk diri saya sendiri sebagai doktor yang bertugas di aa, mis misi ini sama-sama menyahut cabaran untuk bersama-sama kita mm, men menjayakan program kurban ini. Salah uh, salah salah satunya uh, kita berjaya uh, sampai uh, menjelajakan kaki ke negara ataupun wilayah kampung ini yang pada amat um, yang saya amati. Uh, ah satu wilayah yang indah tetapi dengan kadar kemiskinan yang amat tinggi dan kita sebagai warga manusia dan warga Islam wajib datang dan tengok melihat sendiri masalah dan kemiskinan mereka dengan dengan menjayakan korban ini kita sama-sama mendapat merasakan kemiskinan dan uh, bagaimana kita boleh berkorban bersama-sama dan harapan saya untuk warga-warga lain atau masyarakat mesial lain yang yang seadanya perlu menjayakan program ini pada tahun-tahun yang akan datang kerana anda perlu datang dan lihat sendiri dengan um, uh, mata anda sendiri. Terima kasih.